שלום לכל הצופים, אני איתמר ובסרטון נלמד על דיווח מסירת הזרה מרחוק. אז בואו נתחיל. צריך לזכור שדיווח על מסירת הזרה מרחוק נבצע במידה ויש צורך להתקן את הוצאה לפועל בתוצאת המסירה. ולכן חשוב לצרף לפעולה את אישור המסירה ואת תציר המוסר. אז בואו נעבור למחשב ונתחיל לעבוד. בקרטיס עתיק ניכנס עכשיו לפעולות, נלחץ על אוסף פעולה ובשדה תיאור פעולה נתחיל להקליד את המילה דיווח, נלחץ על מכש טאב ונבחר את הפעולה מהרשימה ונלחץ על אשר. נשים לב שהפעולה בתקשורת וצרף מסמכים נוספים כבר מסומנים ונלחץ על כפתור שמו. עכשיו בפרטי המסירה במצב המסירה בשדה נפחר. את היפשרות בדוגמה שלנו אני אבחר עודבק על הדלת ואני אקליד את תאריך המסירה. במידה ואני ארצה לשנות את פרטי הכתובת או את פרטי ההוצאה, נסמן את הסעיפים השונים וכמובן נמלא את הפרטים. בדוגמה שלי אני אסיר את הסימון משינוי כתובת ואני אלחץ על כפתור אשר. יפתח לי חלון של פרטי פעולה. עכשיו בחלון הזה אני צריך לצרף לפעולה, את אישור המסירה ואת תציר המוסר. אני יכול לסמן את שני המסמכים, לבצע לחיצה ימנית באכבר, ולבחור באפשרות, שרף מסמך, ואני אבחר באישור מסירה פלוס תציר מוסר, נלחץ עוד פעם על כפתור אשר, נשים לב שהמסמכים שנבחרו נמצאים לי בצד הנכון בחלון, כל שנותר לי זה ללחוץ על כפתור אשר פה למטה, בחזרה לכרטיס עתיק, נסים לב שהפעולה אכן ירשמה. כל מה שנותר לנו חברים זה לשדר את הפעולה בתקשורת. תודה ולהתראות בסרטון הבא.